خايف انطرد من البلد يلي ولدت فيها خايف يطول البعد وبعمري ارجع لها خايف البنت اللي بحبها تطلع ما بتحبني خايف اني بيوم اموت وما حد يذكر السمين خايف اني تشرت خايف ضل بعيد خايف إنساني الكل وضلني بحياتي وحيد خايف اني نام بيوم وما اصحابت من بعد خايف قابل ربي ما بعرف الكل حتى خايف قابل المستقبل صدقان صرت خايف حابب عيد الماضي تعايش مع الحاضر الزايف خايف من الناس اللي دايما جنبي خايف اعطيهم ثقة سكيني ورزق طهري ما تحكي عني جبان تعال عيش حياتي هل بس للذكرى هي وصيه موتي ما عاد يفدني الخوف هي خلصت حياتي بايدك جتني للصح وبيدي كتبت ناوية وفاتي خايف عيونك بعد ما غسلهم دمع، خايف غني عنك ويوموني بس انسمع، خايف ما كل الوعد يلي اعطيته الك، خايف فوكل خوفي نحو القسوة تستبلكك خايف تنعدم الثقة عندي وكذب الكل، خايف صوتي بيومي يموت يخوني وحدي اضل، خايف شوف اراضي بلادي بعد ما انحرقت بالحرب، خايف امسك سلاح تتلوت ايدي بالدم، خايف اقضي عمري براهم ابني بارض الغريب، خايف انسى حارتي ووعدي باني حابب احمل علم بلادي بس علم خالي من الدم، حابب لكن خايف وصارت صعبه نلتم، ان خايف انزل للبلد تقتلني رصاصة واحد جاهل ما بيعرف تجاه القبلة ويصنفني كافر، جوا البلد مقتولين وبرا نحن لاجئين، مو بس وحدي خايف، كل هالشعب خايفين. خايف خايف خايف, خايف صرت خايف انا كوني شي